Aquesta és la història d'uns homes mediocres. Eren uns ignorants i es van investir mestres. Eren uns covards i es van fer passar per herois. Eren insignificants i es van creure déus. És la història d'un grapat de dictadors africans. L'Albert el vaig conèixer amb el Pallassos i monstres, quan va venir a portar l'editorial el Pallassos i monstres, la història i la biografia de vuit dictadors africans. Jo vaig conèixer l'Albert fa, fa un any si fa, la no fa. Vam passar una tarda deliciosa, eh, parlant del segle XVIII, del, del 11 de setembre... Albert el devia conèixer a finals dels anys 90 eh, per mitjançant d'un amic comú, que era en Gustau Nerín, i per casualitats de la vida vam acabar vivint junts. Tota la nostra vestimenta feia pudor de desinfectant de caserna. Com més ens esforçaven per mantenir-la en un estat de pulcritud, més cruel era el tracte que patia. Es actual, es de que cap És un escritor actual, és un escritor de nostra època. I és molt difícil ser escritor de tu època, sabes, perquè sempre a los antiguos i eres de los antiguos. Ser de tu època és muy, molt difícil i l'Albert lo és. Torna a posar els valors clàssics de la narrativa sobre la taula amb una gran modernitat i l'Albert torna a contar la èpica, torna a contar l'aventura, torna a contar les petites històries. El congo, en canvi, amplificava la potència del món. La llum no queia del cel, venia de totes bandes. Les olors eren fètides o esplèndides, sense termamics. Ja estava envoltada d'esculls menors, escampats aquí i allà. Això feia del tot impossible encurar a menys de 300 metres de l'única platja que s'esténia als peus de la casa. Per tant, no quedava més remei que carregar el meu equipatge i la meva persona en una xalupa. Justament va ser amb la Pellfreda que l'Albert Sánchez Piñol va frossar a la fama. Sí, sí. Quan penso en la Pellfreda encara ara m'emociono perquè la Pellfreda crec que ha marcat no només l'editorial, sinó també la meva vida. Fue, pues, el primer libro moderno en català després de... De, de que una modernitat claudicara i s'estiviera esperando a que a quien naciera otra, la, la, la hizo nacer él. Combina l'angoixa i la por amb, amb la passió, amb, amb la tendresa. De misteri, de terror, de ciència-ficció... Però el més important és aquest anàlisi que fa de la naturalesa humana. No? Hi ha la por als altres, el al al que diem l'enemic. ja la por al que tenim a prop. Però, sobretot, hi ha la por que tenim dins nostra. dins de la, del moll de l'os, no? M'agrada fer servir una frase que en l'Albert un dia, me'n recordo, que algú li va demanar què ha significat l'èxit per tu. I l'Albert va contestar per mi no ho sé, el que estic segur és que els altres han canviat respecte a mi. Em vaig adonar que quan parlava de la guerra no es referia a la guerra de l'avi, sinó a una altra, perquè feia servir la paraula trabux. Però tot això de la iaia només ho explico perquè abans he dit que parlaria d'ella. Jo de qui vull parlar és dels homes de la lluna. Més que una història, són moltes històries curtes, eh, amb molta imaginació, molt diferents, però al mateix temps eh, totes parlen de lo els contes jo crec que defineixen eh, molt millor fins i tot que les novel·les el que és l'estil de l'Albert, que és una persona molt quirúrgica, molt, molt exacta amb els seus judicis i amb les coses que vol fer. Per l'Albert la paraula és com el bisturí parcirullà. Lo més fàcil que ha sigut fer aquest llibre en català i es va fer en castellà. I encara que l'Albert digui que és una opció que li va vindre donada perquè així li va demanar el cos, en el fons també és una manera de dirigir-se cap a un sector de la societat catalana que normalment no ha entès o no ha acabat de pair el que va significar l'11 de setembre. I en aquest sentit crec que és molt important per avertir-la aquest país. Tot i que està, pot estar molt ben documentada, però l'important és el, el fet aquesta, aquest pasional, aquest fet apoteòsic i l'esclat final aquest de, de, de, del, del setge de Barcelona em sembla increïble. M'ha encantat, sí, de, de, faria de lectura obligatòria. Perquè és la novel·la total, perquè és una novel·la que també posa de cap per avall la novel·la històrica. No? És un llibre que diverteix, és un llibre que emociona, és un llibre que parlant d'una cosa que tots ens fa plorar, i, eh, i el 1714 l'Albert fa riure. A vegades eh, t'entra una brigada de sapadors eh, que fa trinxerar-te un d'ell altres vegades eh, és un, una llum que, que enguerna el sentit. Una altra vegada és eh, la rossada de la matinada que, que renta l'ànima el i els ulls. És, és una barrella, és una joja. Victus és la gran novel·la que ens feia falta a nosaltres per saber tots que, ben bé què va passar en aquesta època tan important. ...vosotros, los ingenieros de mi siglo... ...no tuvimos un oficio, sino dos... ...el primero, sagrado, construir fortalezas... ...el segundo, sacrílego, destruir fortalezas... ...y ahora que estoy hecho un tiberio... ...dejadme que os revele la palabra... ...esa palabra... ...porque, amigos míos, enemigos míos... ...insectos todos en la circunferencia diminuta... ...de este nuestro universo... ...yo fui el traidor... ...por mi obra expugnaron la casa del padre... Jo rendí la ciutat que mi havia sido dat a defender, una ciutat que desafió el poder de dos empires coaligats. La mía. i el traidor que la entregó, fui jo. És molt ingenu, és molt naïf de juganer, àcid, fins i tot a vegades penses plesa, que sí. Barcelona, independència i generalitat. Original i en un gran sentit de l'humor. És trobo humanista, mira que Barcelona. Barcelona XL, que le representa el amo perfectamente y señor del Parnás, el príncipe de la ironía y el rey de la silacta.